في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أننا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء اجعل آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وأذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي وارجعي مع الراكعين ذلك من أمريك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 التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم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 لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم